Diu així, joc de miralls, es repeteixen mudes les cares sense fi, les fulles d'alba s'estremeixen en un inútil remolí com una pedra que cau, neixen homes i dones, pel camí al sol maduren i emvelleixen en la penombra, destí és un secret que no coneixen, saben només que han de morir.